every single majama mm -hmm. shirenu ni nini yeah. kazi ni kuangalia status ya watu mm -hmm. na mujay tax mtu mm -hmm. no no napata mtu wako na viewed status mm -hmm. 150 mm -hmm. charts 3 mm -hmm. charts na hizo zote ni za ma mm group he analot more amojeona beyond mtona mm -hmm. mimi mtu hapa na kama ndikaza